Звуки дронів над Миколаєвом близько 10-ї години ночі, 16 жовтня, чула місцева жителька Людмила. Після вибуху жінка вибігла на подвір'я та побачила пожежу на промисловому підприємстві, біля якого проживає. «Прилетів дрон з початку, випав десь один, от. потім через некоторое время гудить, знову летить і, і прямо вот в бочку дирку дырку зробили, полилось масло. Лілося з таким напором, десь через 20, і ще один. Там, коли лілося, отут. тут, тут. Потім, після третій, коли прилетів, не знаємо, куди він упав, а тут все як загорілося, таким пламенем, що все свідчило, його двору було і все прямо, аж в лицо жарбило. Російські війська поцілили в будівлю виробничого цеху. Нічна атака дронами на два резервуари спричинила витік соняшникової олії. Стріляли один прильот, був другий прильот, це масло вже не переростекло. раз стекло, зараз зорили ями і зараз це масло йде нам во дворі. Зачем? Ми згорімо, вона підіймається вище і вище, вона піде во дворі, а там уклон. Все... Нам повбивало сьокло цієї ночі во дворах, двері повиламувало. Російські війська атакували місто дронами Камікадзе, повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Платенчук. «Чергово миколаївців розбудили вибухи. Через те, що російські нацисти, інакше їх назвати я не можу, чергово обстріляли підприємства міста Миколаєва, особливо враховуючи на фоні того, що і так 12 найбільших підприємств нашого міста не працюють через обстріли. А вони чергово наносять удари по одному з підприємств, яке є найбільшим українським експортером сонячникової олії. Вдруге в нього його обстріляли, цього разу вже дронами-камікадзе, минулого разу туди прилетіла крилата ракета. Також пожежа виникла на фармацевтичному складі. Усі займання ліквідували рятувальники ДСНС, повідомив мер міста. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.